بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله بارك الله في بيتك إن شاء الله والضحى إذا سجان ما ودعك ربك وما قذا والله ده <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا الله أكبر لا مثيل لا مثيل في الدنيا لا مثيل الله نعمة خالصة. الله يخليك. سبحان الله. ألم يجدك يتيماً. ضالا فهدى ووجدك عائدا فأغلى فأما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحب You've been فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ الله الله وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ فحدث لا واحد وخمسين النهار. سبحان الله. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله الله فان مع العسر يسرا, مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب صدق الله